Залишити торгове місце треба через капітальний ремонт, який мають проводити на першому поверсі дитячого освіту, де оренда за квадратний метр корисної площі дорожча, ніж на другому, каже підприємиця Любов. Оренда у нас не маленька, якщо порахувати квадратний метр, там без ПДВ, без тих 20% на даний час, в мене виходить 368 гривень не рахуючи комунальних і е, всі відшкодування. Я тут стою вже 23 роки і ніколи не робила ремонт. А зараз таки війна і ви хочете робити ремонт.